So love oh, oh. trust that I give up just to feel your touch. And I open up and bring me down and you turn around. لساني باول الطريق مو عارف معانا للرفيق ليش اسودت ايامي ما بعرف اي متحف لساني باول الطريق مو عارف معانا للرفيق ليش اسودت ايامي فروحي لبعيد القلب هم عم يزيد برجع وبعيد علي ما تلتفتي اكيد فاروحي لبعيد القلب هم عم يزيد وبرجع وبعيد علي ما تلتفتي اكيد من بأول الطريق ليش اسودت ايامي ما بعرف اي متحف الثاني باول الطريق مو عارف عن للرفيق ليش اسودت ايامي ما بعرف اي متحف مكانك عندي معضل محضر كتير سعيد هتبري تهديد علي ما تفتي اكيد من اليوم للشديد انا بلاك كتير سعيد هتبري تهديد علي ما تفتي اكيد